ثم احنا نسأل للخوان الحكومة وين هاي الارض اللي اشتراها البكر في سنة الخمسة وسبعين في فيتنام يزرعون بها الرز وين هاي وين صارت شو هالقاع باعت وزعتوها قطع اراضي للناس المن هاي اشتروها زين، وين الحكومة لما اشترت هاي الاراضي هناك بسريلانكا لزراعة الشاي وينها شو وينها شو وين اختفت هسه لا تشاي عندنا لا تمن هسه هاي الاراضي مو عراقية مو اشترتها الحكومات السابقة يسأل الحكومة السابقة اشترتها من شيء سألوا من اموال الناس لماذا لم تفعلون بهذه الناس افتحوا الخير افتحوا لهذه الشباب افتحوا لهذه الشباب الذي يتفجر طاقات بالحديث يقول من اهيى ارضا مواتا فهي له هاي عمي وهذا بير ارتوازي وازرع ازرع هو هذا الدين يجعلنا ناس كسالة ناس كساله الان تمنون على الناس يعطون التمنات والعدسات هو هو هذا المرجيه لو احنا المرجيه بي بيكم اخواني وانتم من ابناء الشعب هسه البوق والحرام والاكل الحرام هسه واحد ما يشبع من عنده هسه شو تبي تسوي بهم هسه مثلا عندك عشر سيارات عندك عشر بيوت عندك عشر تريليونات ايش تسوي؟ هي غير هاللقمه وهي السياره وهذا البيت اللي قاعد فيه اكو غيرها؟ ليش؟ ايش بيك خايف؟ ليش؟ زين الله ما تخافون من عنده يمو هاي الناس الفقراء هاي الفقراء لما لا تحسون بها؟ ليش إخواني يا اخواني ليش؟ يعقل هذا الشعب هيك متباذل هي هاجزاتنا فوق هذا الظلم انتم تجون يمو عيب وحرام عليكم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في ها في هذه الشعوب الغلبانه وحسبنا الله ونعم الوكيل.